Alltså den här smoothien är så god. Den är så god så att jag dricker den varenda morgon. Och den innehåller bland annat citron, mynta, hallon, och en massa god saker. Och idag tänkte jag visa er hur jag gör min supergoda smoothie. Och jag vet att det är många som köper smoothie färdigt i affären i små flaskor. Och det är faktiskt jättedumt för att man kan göra egen. Det går fort, det är enkelt och det blir precis så gott som man vill ha det. För att man kan blanda nästan allting i en smoothie. Och vad jag har i min min favorit-smoothie är citron, vatten, frysta blåbär och hallon för att jag älskar den kombinationen. Yoghurt och mynta. Och alltså missa inte myntan i den här smoothien. Det är den som gör allt. Det doftar gott och det smakar ännu godare. Alltså det här blir så gott tillsammans och jag hoppas att ni kommer att sugna på att prova. Då har jag en liten mixer här och en flaska på som jag bara skruvar av så. Och sen tillsätter jag alla mina ingredienser här i. Och det är 2 deciliter yoghurt av sort. Jag har en med smultron och jordgubb idag. Jag brukar ta alla det som finns hemma. Så där ställer vi den där. 2 deciliter frysta blåbär. Jag tycker att det är ganska viktigt att det är frysta blåbär just för att jag älskar dels att smoothie blir lite tjockare men också att den blir så här isande kall. Det är så gott. 2 deciliter frysta hallon av en halv citron. Man kan ha en hel citron om man vill, men då blir det ganska syrligt. Så smaka, alltså prova och smaka i fram. ska pressa ner. Så där Och lite vatten, för jag späder alltid eftersom att den blir så tjock när bär den är Sådär, och sen så kan det bli så att den blir för tjock när jag mixar och då får jag bara späda med lite mer vatten. Så det är ingen fara. Och sen ett gäng blad och jag kör ner hela kvisten också. Måste det gå det också tänka. Så där. Nu ska jag bara skruva på den här lilla knivbladsgrejen, och sen ska jag mixa. Jag brukar alltid skaka lite innan. Så. Håll för nu, för nu kör jag. 15 sekunder eller jag brukar köra. Och sen skaka om eftersom att det är yoghurt kvar i flaskan i botten. Men hörni, nu är min smoothie färdig. Jag måste kolla konsistensen. Helt perfekt. Lite rinnig men ändå tjock. Nu häller vi upp den här. Det passar underbart. Alltså jag dricker smoothie varje morgon. Jag tröttnar aldrig och oftast så gör jag faktiskt den här samma varje morgon. Eh, Sugrar av glas för att plastsugrören ska ju bara dumpa. Så, och sen så kan man toppa med en lite extra blad bara för att det ska se fint ut eller så skippar man det. Ja, kanske inte blir så jättefint men ni förstår. Man äter med ögat först eller dricker. Och man kan göra den här som en smoothie bowl också. Tillsätts man inget vatten, för då vill man ha det lite tjockare. Sen häller man upp den i en skål. Toppar med en massa bär, kanske mysli. Mynta. Allt man gillar kan man toppa med. Och sen så äter man den då som, som en yoghurt kan man säga. Det ser till Men nu är min smoothie färdig. Jag tycker att färgen är så härlig också. Nu ska jag prova den. Mm. Mm. Den är syrlig. Om man känner myntan hey, den är den så god. Vi måste prova den här. Lova mig att ni provar den här om ni gillar mynta, hallon och blåbär. det vill säga. För annars är det totalt onödigt. Men om ni vill prova så finns länken till receptet i beskrivningen här under videon. Hoppas att ni gillade videon och glöm inte att kika in nästa video. För då kommer jag bjuda på det här. Nu doftar det ljuvligt här i hela huset. För att mina muffins blev precis färdiga och jag har nu tagit ut dem ur ugnen. Jag ska känna på den här doften. Ja, ni såg ju. Ni måste prenumerera för att då missar ni inte nästa video som är så härlig. Och ni missar ju heller inga kommande videos framöver. Men nu ska jag dricka upp båda smoothieserna för att det tycker jag att jag är värd. Så får ni ha det så jättebra. Tack för att ni har kollat idag. Vi hörs snart igen. Hej då!